– Як вас звуть? – Анечка. – Анічка. – А тебе я? – Лера. Лєчка. А ти – Саша. Святий Миколай зустрічає гостей у казковому будиночку на території замку князів Острозьких у Старокостянтинові. Після провітань з новорічними святами роздає їм подарунки. – Тобі, і тобі, нашим, і тобі хлопчик. – тобі. Тим часом за дверима резиденції діти в очікуванні зустрічі з Миколаєм співають колядки. Урядові народні пісні заспівали діти і для Миколая. То та ще друг тела ще дівчака причка. Дев'ятирічні Аріна Лошак зі Старокостянтинова і Варя Кураш із Харкова розповіли гостинами. Задоволені, я йшла з гарним настроєм, і мені сподобалось. Мені сподобався Миколай. Я вірю у дива. Мені понравились. Мама Варі Кураш, Ольга каже, такі заходи потрібні для дітей. Діти без свят не можуть. Ми кожен намагаємося загадати бажання, щоб мир був, щоб діти були щасливі, щоб всі батьки додому повернулися. Аби діти були щасливі, святого Миколая їй розповів свій секрет. Миколай дуже бути добрий, ну, добрий, вічливою людиною і бажати дітям, що тільки добра, і щоб, і щоб їх було щасливе дитинство, щоб Бог дав нам миру і щоб вони вросли, як кажуть, щасливо росли в щасливій державі. Резиденцію Святого Миколая на території замку князів Острозьких відкрили вдруге, розповів начальник управління культурної політики ресурсів Виконкому Старокостянтинівської міської ради Олександр Афанасьєв. Діти відчувають цю атмосферу, магічність і, власне, за концепцію в нас є замковий кіт Маркіз, який власне завжди комунікує з нашими Мешканцями громади, і він запрошує власне, Святого Миколая доєднатися е і приїхати в місто Старокостянтинів і відкрити резиденцію. Замковий кіт Маркіс Сангушко вмостився на сундуку з подарунками, які дають усім відвідувачам резиденції, і в вікно виглядає гостей. Постійні відвідувачі резиденції Валентина Черниш з внучками. Дітям тут весело і цікаво. Вони вон, бігають тут і малюкиці бігають. Резиденція Святого Миколаїв Старокостянтинові працюватиме до 5 січня. Ярослава Антушевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.